الدراري اليوم درنا نهار جديد سكريبت جديده الدراري سكريبت الدراري صالح ففري فاير العاديه وفري فاير ماكس صح فري فاير ماكس تبرماي الطريقه ديال التركيب الدراري تلقاوها في اخر الفيديو دل ندير الدراري مود باس في الفيديو و... من نفع ديال الدراري هو الدراري امبوت الدراري شنو لكم الدراري امبوت امبوت ام لوكه حتى الي صالح الدراري كيما قلتلك جميع الانواع ديال الاجهزة ديال التليفونات الدراري سحب بيسيات السموحات جميع الانواع ديال التليفونات سحب 2 جيجا في 3 جيجا في 4 جيجا و نتا طالع الفوق دراري يخدم لك الدراري ايزيزا زلوزا الساط بلا متخاف ما عليه لا بان لا كان عليه لا بان دريت نقولك راه ما عليه لا بان لا والو لك الدراري تلعب بيه كلاس سكواد تلعب بيه رانك الدراري بلا لاك لا بلا ولدري اصلا راه فيه جانب جادة ديبي اي كلشي هو هداك الدراري <hesitation>> أوه... وي سلك الدراري كبير هاني ايزا فهمتك شو هذاك الدراري متنساش دير معاك شي ابوني ودير معاك شي تعليق زوين وكحاولو الدراري تكثرو الدراري تبارتاج دري حتى الرابط مباشر الدراري بالنسبه للناس اللي تيسولوني على السكريبشات اللي حطيت لي فات الدراري معلموش البان اذا كان شي حاجة عندي البان راني تنقولها لكم الدراري في الفيديو متديش على زوج السكريبت دراري البان و لازم تشوفو بزاف دراري علي البان اكتبوا لي درا شنو بغيتوا الدراري في الغد لكم حط ليكم شي سكريبت يكون هربان ولا شي ابيكاسيون باش تزقاد لا ولا تطبيق الدراري ديال الهيتش واش الدراري وحاول الدراري ديروا ماكسيموم ديال البارطاج الدراري ولا غتشوف الدراري خربوا لي التعليق 10 <تصفيق> اللي قديتيه ليه بعد ما داي اشتري شارجيس سكريبتs محذر على الصوت درحت مع لي زيت خسروا يجيونا ديرون اكزيكيتور على اه السكريبت الدراري بلا باسورد الدراري يعني خاصكم الدراري شنو ديروا ابوني ودير شي لايك الدراري قريب نضربوا الدراري يا خمسة ضربنا دري خاصنا نزيدوا دري شي شويه الدراري دابا بالنسبه للناس اللي عندهم فري فاير عاديه كيفاش ديرها ديرها دي لي كوبي دير لي كوبي ديال نيشان الاندرويد ديال الداتا حق داش كوبي دابا يا صافي من غادي تكوبي سمع هاد الريحه الصوت ديال الدلال بالك حدانا في الزنقه الدراري اللي داك خاصني نزيد في الصوت ديالي حنا حاليا الدراري دابا نخدم معكم السكري ديال صحاب فري فاير عاديه صحاب فري فاير ماكس اجيت كيفاش كيتركوا ترجع لداونلود ترجع للفري فاير ترجع لهناق عاد تدي درا هاد الفايل تدير ليه كوبي صحاب فري فاير ماكس دير ليه كوبي تديه للاندرويد اسمع تديه للاندرويد تديه للداتا فاش تقلب على مود الفري فاير هذه بحال الى كنتوك فري فاير ماكس دابا انا منديش فري فاير ماكس هدرنا لكم الطريقه الصوره كتيره ففري فاير درت ديرس تدير ليه كوبي هذه بالنسبه لنازل فري فاير ماكس حيت تبدل هي غير السميه الفوقانيه صافي هنا درال دابا راه حالي نخدم الفري فاير عاديه وفري فاير ماكس وهذا ما كانوا بيس لكم